Ilmu kau penyuduh itu Dunanan suramkan kembali Terang Tak akan biarkan insan Hanyakan ram di lautan Ilmu kau menjadi sandaran Dan terbuka Jika kita jahil, dunia akan ketawa Menyiap kezaliman, menguasai dunia Kerosakan bumi, terus bermaraja lelah Akal yang sihat, tewas dengan tipu daya Kerana apa ilmu surah tiada manfaat Sarasura, risalah guna apa lagi Ayo, kita cari Ayo, kita gali Oh.